Ste naveličani kuhati jedi le zelenjavo? Probite sadje in jed bo čudovita. Zato smo pripravili res čudovito jed in sicer basmati riš poleg bomo pa popražen por, korenček in pa pomarančo. Mm, ja, ja. manjko pa ne bo niti popražen tofujček. Zdaj bi vam pa kar pokazala, kako se pripravi najboljši basmati riš. Riš operemo po tekočo vodo, dodamo ga v lonec skupaj z vodo. Posolimo ga, Riž kuhamo 8 minut od kritega nato pa ga pokrijemo in odstavimo z ognja, tako se bo skuhal v lastni pari. Zdaj pa pripravimo našo zelenjavco. Korenček narežemo na majhne pačke. Prav tako vzdolžno narežemo por. Pomarančo marančo ter ji odstranimo lupino. Na to pa odstranimo še vse ste dele. Zmešamo vse sestavine za omakico, torej kokoso, sladkor, paradižniko omako in sojino omako. Narežemo tofu na kockice, v ponvico dodamo mečkeno olje ter pa tofu. Pa ne pozabimo ga soliti. Čas je, da se lotimo kuhanja in ker smo vse tako lepo nadrobno narezali, bo čas priprave kratek. V ponu dodamo malo olja, nato pa korenček in pol. Vse skupaj kuhamo, koli sedem minut. Uh, <laughs> Raj ne. Na to dodamo še pomarančne krhlje, popražen tofu in omakico. Kuhamo še okoli 5 minut in nežno mešamo. Mm. So Zdaj se pa uh, lotimo kar serveranja. Torej, vzamemo skledico. V dodamo rižek in potem v bistvu riž dodamo tole čudovitost. Po žeri lahko dodamo še malo sojne omakce. In pa ful dober dodatek so arašidi. Jaz sem zbrala krtele s poprom. To je on element. Pol. Če ti všeč pikantna hrana, pa seveda dodaš še malo čilija v olju, ker kul paši zraven. Tako, to je bil moj današnji recept. Me res zanima, če se vam zdi tu čudna kombinacija ali jo boste spravili. Pa seveda lahko na mesto pomaranče upravite tudi kakšno drugo sočno sadje, če še posebej fajn pride zraven ananas. Lepo se mejte in se vidimo k malu! Ciao!